فيك, فيك ندخل عامنا التاسع بس مو خارج يا زلزل كل نصراني يا شعبنا والزراع والله زارع والله لغنا من أهل الغاثل الانساني هي دعفال يا فلاحها سارع مستكبر وعدواني على الثقة فيك ندخل عامل التاسع بص مؤدي خارق يزلزل كل نصراني محراث في الأرض كالرشاش في ناطع والفاس والسيف كلن يرفض الثاني في التنمية صناع ومزارع وفي خطوط التساطي مكبر وعدواني على الثقة فيك ندخل عمل التاسع بصمود خارق يزلزل كل نصراني بان ازرع الشعب من نجران للطالع بالقمح رافد يعز الصف بنياني وانت المعطي النافع حونك على كل مستكبر وعدواني على الثقة فيك ندخل عمل بس بص مؤذي خارق يزلزل كل نصراني وقاع جهران وحقت فايا ناع ومار جنه بثمر داني بجاسد شكل جده الاول حر فاني. يالله طلبناك وانت المعطي النافع، عونك على كل مستكبر وعدواني، على الثقه فيك ندخل عمل التاسع، بصمود خارق يزلزل كل نصراني. قال على كل مستكبر وعدواني على الذقفه فيك ندخل على التاسع بس مؤدخرك يا زلزل كلنا صراني بس مؤدخرك يا زلزل كلنا صراني بس مؤدخرك يا زلزل كلنا صراني